الأمر قمر قمر جميل وانتي وانتي وانتي والليل وسط الل الليل مفيش فرق فرق بين بدري بين زي البرد كله تايه في الهوا الشوق غالب واستوى في البرد او النار احنا سوا نجمه نجمه بتقع وانتي سما في البرد او النار احنا سوا نجمه نجمه بتقع وانتي سما الجو بقى برد فدوري دوري فكيت شعره وحطته فوقي سكران او صاحي فيكي صوفي وسط الليل القمر قمر قمر جميل وانتي وانتي وانتي والليل وسط الليل الليل مفيش فرق بين سكران بين صاحي بدرش صاحي زي البرق كله تايه في الهوا الشوق غالي وستعوى. قلبي حن عقلي جن رحت لبيتها وقلت يا عمي انا جاي اخطبها متقولش لا متقولش لا لا اشيل الهم ايه يرضيك يا عمي خطفت قلبي خطفت عقلي نجمه نوري نجمه نوري مفيش فرق القمر قمر قمر جميل وانتي وانتي وانتي والليل وسط الليل ما مفيش فرق بين صاقرا بين صاحي بدري صاحي زي البر كله تايه في الهوا الشوق غالب واستوى في كتفها ورفعنا الأشجاعة تلنا في السماء ورفعنا الأجنحة ايدي في ايديك ونوصل حلم ايدي في ايديك ايدي في ايديك ونوصل حلم